Kde jsme, Peťa? Barcelona. Sound effect pro mýho bráchu. <laughs> <laughs> takže s Petěm se nám podařilo mít společný volno a tak jsme si říkali, co doma, vyrazíme někam na dovolenou. No takže jsme vyrazili na takový malý eurotrip nebo prostě na cestu po Evropě a letenky se nám podařilo skvěle sehnat na kiwi.com, kdo to neznáte, tak určitě na to mrkněte, odkaz vám dáme dolů pod video. A ubytování jsme šli přes Airbnb, takže bydlíme teďka kousek od Sagrady Famílie u jednoho mladýho studenta architektury. Mateo z Ekvádoru. Ověřený uživatel AirBnB, takže je to fajnový. To <tějí> <tějí> co jsme chtěli chcít znamen? to byl krásný zvuk. <laughs> Od rána se couráme po Barceloně, pokoukáváme místní památky, ale teď už na nás přišla gnavička. Koupili jsme si pivíčko, malé brambůrky a odpočíváme v parku, jako všichni ostatní. byl jsem tady největší automat na jídlo na světě. To je výloha, co? Peťa se za mě teď trošku stydí, ale já z toho mám radost. Právě stojíme u chrámu svaté Eulálie. Tenhle chrám se jmenuje podle 12 letých holky, kterou tady umučili v období, kdy pronásledovali křesťany. A někde tady je 12 bílej hus a podle jedné legendy se říká, že právě Eulálie se v jednu z těchhle hus převtělila. Petříku, kam jsme dneska vyrazili. Vyrazili jsme do akvárka. Po stopách malého Lukínka, který tady byl asi před 15 lety a byl z toho nadšený. uvidíme, jak z toho budeme nadšený ve skoro ve 30. <laughs> jak z toho bude... Malý Lukínek z toho byl nadšenej a uvidíme, jak bude z toho nadšená velká Petruška. Co Petě, jak se ti líbilo v akváriu? Bylo to dobrý, Nejzajímavější byl takový ten tunel se židlová To je dobrý. Cestovatelský týpeček, když si koupíš lístek na internetu den předem, tak ušetříš 2 eura na lístku, což znamená, že my jsou ušetřili 4 eura, což znamená, že se ti to potom tyhle ty ušetřené eura můžou hodit na společnou fotku, kterou ti tady vyfotěj, která stojí 10 eček. sedla. Sedla bys jist. Mm -hmm. Máš hlad, Peťo? Mám hlad, jak svíňa. Tak se jdem, jdem se na... Za mnou! Potom tam. tam, mám džáry. No. Takže, po cestě do akvárka jsme si trošku zašli, takže už mě pěkně bolí nohy, ale má to jednu výhodu. Našli jsme takový hipsterský bistro. A vypadá to tady na luxusní jídlo a pivko a už se moc těšíme. tady. Takže úplně super jsme se najedli, Luky už dával recenzi na TripAdvisor, takže mrkněte a teďka si jdeme lehnout na pláž a dát si pohodičku. Máme za sebou pár dní v barceloně, ale tím náš výlet nekončí. Zítra, hodně časně ráno, kolem čtvrtý vstáváme, vyrážíme na Sicílii. Takže se uvidíme v příštím vlogu, vlogu. <laughs> uvidíme se v příštím vlogu, který bude z Palerma. Ciao.